Nou scenariu în PSD Ce s-a întâmplat cu Mihai Tirica, primarul Iaiului, Mihic? Hai, să facem treabă pentru ea Ierăi? Liderul PSD Iasubi Mari Maricel Popa Cine ce primarul Mihai Chirica sublinierei a luat concediu doar pase, le salveze pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, care sublinierei a pierdut mandatul de consilier, subliniere e ful PSD transmicându-i edinului de ea sublinierei mesajul Mihi. Hai să facem treabă pentru ea sublinierei. Șeful Socialdemocraților e subliniere, Ian Mari Maricel Popa consider ce primarul Mihai Firica încearcă să amâne momentul plecrii că ce primarului Gabriel, Arabagiul din funcție subliniere, i se -i salveze poziția, după ce acesta subliniere i-a pierdut mandatul de consilier, în urma unei decizii a prefectului de ea sublinierei, Prienus. Totodat, liderul PSD-a sublinierei afirm ce primarul Mihai Chirica ar fi trebuit să cear aprobarea consiliului local pentru a pleca în concediu, lucru care nu s-a întâmplat. Mihic, hai să facem treabă pentru ea i-a transmis Maricel Popa primarului Mihai Chirica. Mai mult. Presubliniere din TelePSD Subliniere-i suscine ce de fapt edilul nici nu a plecat în concediu Subliniere-i ce Mihai Chirica este în ea Subliniere-i subliniere -i, particip la diverse evenimente Liderul PSD-a sublinierei, mai spune ce municipiul are doi viceprimari sublinierei, ce după ce prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului de consilier deținut de Gabriel Harabagiu, primarul Chirica are varianta ca pe perioada concediului să-și prerogativele viceprimarului Radu Botez, membru al de. duplege, automat vine botez viceprimar, nu e nicio problemă. Dar nu blocme lucrurile, a adugat Maricel Popa. Vinger, prefectul de ea sub liniere i-a anuncat ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier pentru Gabriel Harabagiu, după ce acesta a fost exclus din PSD. Harabagiu este sublinierei viceprimar, el sublinierei pierde automat sublinierei funcția de cinut în primărie. Tot vineri, la câteva ore după anuncul prefectului de ea sublinierei, primarul Mihai Chirica a spus ce a plecat încă de joi în concediu de odihnă sublinierei ce prerogativele sale au fost preluate de ce trăvice primarul Gabriel Harabagiu. Irica a precizat ce nu sublinierătie nimic despre decizia prefecturii ce până la revenirea din concediu, Harabagiu este cel care gestionează treburile curente în primriaia sublinierăi. Sunte, Mihai Chirica a scris pe Facebook ce PSD încearcă să intervin în funcționarea primriei e subliniereiene, acuzând, filiala judeceana PSD PSDC are o conducere degenerat până la statutul de presubliniere de picioare a lui Dragnea. Primarul Mihai Chirica sublinierei Viceprimarul Gabriel Harabagiu au fost exclus sublinierei din PSD în luna februarie, conducerea filiale invocând e critice critique ale edilului e sublinierean la adresa conducerii naționale a PSD.